Det är viktigt att bevara information, men det är minst lika viktigt att göra sig av med den information som inte längre behövs. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras. Arkivlagen tillåter dock att information och uppgifter får förstöras. Att förstöra allmänna handlingar kallas för att gallra. Vid gallring ska information förstöras på alla platser där den lagrats. Gallring får inte ske hur som helst utan måste genomföras på ett kontrollerat sätt. Innan handlingar eller uppgifter gallras ska det därför alltid göras en gallringsutredning. Utredningen utgår från fyra kriterier. Rättsskipningens behov, verksamhetens behov, forskningens behov och arkivets roll som en del av det nationella kulturarvet. Gallringen kan alltså påverkas av flera lagar offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och dataskyddsförordningen. Många allmänna handlingar innehåller personuppgifter. Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den ofta benämns, reglerar hur personuppgifter får behandlas. Syftet med GDPR är att värna om en persons integritet. När det gäller personuppgifter i allmänna handlingar har arkivlagstiftningen företräde framför Dataskyddsförordningen. Personuppgifter i allmänna handlingar ska därför generellt sett inte raderas. Vilka handlingar som ska bevaras eller gallras regleras oftast i en informationshanteringsplan. När planen är antagen av en myndighet gäller den som gallringsbeslut. Det kan även finnas separata gallringsplaner och gallringsbeslut. Till exempel kan det vara bra att ha en särskild gallringsplan för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Den bör i sådana fall vara gemensam och gälla för alla verksamheter. Handlingar som behövs för att förstå ett ärende ska tas om hand för arkivering. Det kan till exempel vara politiska beslut eller avtal som reglerar ägandeförhållanden. Myndighetsbeslut som berör enskilda personer får bara gallras om en särskild lagstiftning kräver det. Gallringsfristen motsvarar en handlingslivslängd. Det vill säga den tid handlingen måste finnas kvar. Handlingar ska gallras i enlighet med de gallringsfrister som beslutats. Om gallringsfristen är två år ska handlingen inte gallras tidigare eller senare än efter två år. Gallringsfristen gäller oavsett om handlingen är på papper eller digital. Ibland kan det vara bra att dokumentera vilka allmänna handlingar som har gallrats. Det är extra viktigt om det skett en felaktig gallring, till exempel om gallringen genomförts utan att det funnits ett fastställt gallringsbeslut. Det kan också vara bra att dokumentera gallring som genomförts utifrån ett särskilt gallringsbeslut. Det är lika viktigt att gallra i de digitala arkiven som i pappersarkiven. Digital gallring kan till exempel vara att radera ett digitalt dokument eller att uppdatera en webbsida utan att spara föregående version. Vid gallring av digital information räcker det inte med att slänga filerna i papperskorgen. Informationen måste vara permanent raderad på alla platser där informationen lagrats. Lämna aldrig in datorer, läsplattor eller mobiltelefoner direkt till en återvinningsstation. Kontakta din IT-enhet för att få besked om vad som gäller för din verksamhet. Sekretesshandlingar och handlingar med uppgifter om enskilda personer ska brännas eller malas. Det är också viktigt att personuppgifter som kan upplevas som integritetskränkande inte läggs i den vanliga pappersåtervinningen. Gallring ska alltid ske under uppsikt av någon från myndigheten. Det är extra viktigt om handlingarna eller uppgifterna omfattas av sekretess. Hårddiskar och andra digitala lagringsmedier där hemliga uppgifter eller personuppgifter lagrats ska alltid lämnas in för destruktion. När ett ärende avslutas och arkiveras blir alla handlingar allmänna, även om det inte varit det från början. Därför ska pärmar, akter och liknande rensas innan arkivering. Att rensa innebär att ta bort saker som inte är allmänna handlingar, till exempel dubletter och kom ihåglappar. Även plastfickor, gem, gummiband och annat som kan skada handlingarna ska plockas bort. Gamla utkast och kopior i kataloger eller på servrar kan göra viktiga handlingar svåra att hitta och ska därför rensas bort. Digitalt skräp tar upp plats och gör att kostnaderna för lagring och backup ökar. Kom ihåg att varje anställd har ett personligt ansvar för att handlingar i permar, akter och digitala kataloger rensas och gallras.